moguće je različitih putanjava da napadnem noža. Znači, mogu da ga napadam u ovoj osi, bez opzira da li je odozdo ili odozdo. Mogu da ga napadam u ovoj osi, ovako ili ovako. Mogu da ga napadam u ovoj dijagonali, ovako ili ovako. I mogu da ga napadam u ovoj dijagonali, ovako ili ovako. I mogu još da ga napadnem pravo. Znači, ovo su neke Napada obzira da održim nož ovako, ovako ili kako već. I to, ti napade po tim linijama mogu da se dešavaju na različitim visinama. E sad, jedan napada je šomen muči. Znači šomen muči koji seče od ozgob na dol, znači na ovakav način. Pa, znači, da oddeš u ovom učinu. To Da uhvatite samo ovom rukom. a U stvari možete, ali je to veliki, kako bih rekao, lux. Zašto? Zato što ako uradimo ovako, može promeniti smer ovoga. Znači, ako ja krenem ovako, može promeni smer i da mi seče. A, zato prvo mora da ga dodirne ova ruka iz dva razloga. Prvo, zato što ta ruka može ga spreći, da ona okrene odma ka vam. A drugo, a, kada je vaša ruka tu, vi ne morate da gledate gde hvatate po ruku. Šta to znači? Kako on pomera? A, pomera je izvršak. He, Problem je da ga uhvatim. Međutim, ako je moja ruka nastojena na njegu, i to je ona elastična, nesavitljiva, ulepljiva ruka, pomerat. On ko tu god brzo može pomerat, ja mojom rukom mogu to opratiti, jedino, ne može da krene tom rukom kamen. Robert, ono. Jer kad ulačiš, kreni kamen. Vidite, ne može da krene kamen. I sada dok on radi taj pokret, ja ću ga svaki put uhvatiti, ja ovaj ću ću žbuliti. Svaki put ću da uhvatim njegu u ruku. Znači, jedan razlog zašto je ova ruka tu, ukrštena ruka, zašto je tu, u poziciji Šomen učinik i Undo, pravo od ozno gore, je ta da vas čuva, a onda kad se ostvari dodijed, vi znate gde hvatate. To mora da uhvati sa laktom dole, ne ovako, ali, ne ovako, zbog toga što znate, može ovako da to, laktak je dole, ali je bitno da A, gde je vaše usmerenje. U ovom momentu mora da postoji tačka gore i tačka dole. Nemojte, a, kako bih rekao, ovom rukom a, da vučete kroz različite tačke. Znači, gledajte, ako uradimo ovako, nego ja ovo telo se drug čije kreće. Međutim, ako je moje usmerenje tačka gore, tačka dole, gledajte, on ovde ne može da krene kao meni. I. A ja sada odavde mogu da uradim na dva načina, da se izvučem nazad i da uradim kod ne grešik, a drugi način je odavde da se okrene i da ona iđe na kod. Evo još jedan, dajte. Kada je tačka gore, tačka dole, mi dođemo do ove pozicije. Odavde, mogu da se izvuče ovako. Ja Ugradim kod te greši. Ovde je ovako. Drugi način je da se okrene, onda najde na kod te greši. Pravo u nazad, i onda da ona iđe ovako na kod te greši, a onda probajte da kadete u drugi onda možete ili da on nađe na kote ga ješ ovako ili da pustite da on prođe pa da prođe pored pa da nađe na kote ga Nožem možete vidjeti se ovako visoko, međutim, a, to je škonski, znači to je šomen uči sečenje, mačem, znači od ozbo na doli. I ovo je osnovni škonski, međutim, a, šomen uči i ovo, znači, kratko, brzo i, i sečenje, znači, a, napadni na krate. Isto je spravo. Ovo može bude kratko ovako, međutim šomenu čiji ovo. Ovo je šomenu čisto погода опять кратер из напад наверное Kada je, nema ništa u rukama, onda je dovoljna distanca, ma i jedan korak. da njegu treba jedan korak da dođe do mene i meni je treba jedan korak da dođe do njega. Pošto je nož sad u pitanju, bolje da budete malo dalje. I sa patak dolazi prvo visoki šomen, uči pravite pa na drugu stranu, pa dolazi kratak, brzi i onda onaj drugi.